«Твій дім» за тисячу кілометрів від рідної домівки. Працівники Центру підтримки переселенців Ямаріуполь доєднались до диктанту національної єдності. 20 пологових стаціонарів Хмельниччини проводять розширений неонатальний скринів на 21 рідкісне захворювання. Як це відбувається? Як не потрапити в ліфтову пастку та що робити, коли застрягнули між поверхами?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 Викидаємо свого життя, пам'ятаємо про українське, розвиваємо його і бережемо в серцях. Так студентка одного з хмельницьких вишів Ілона говорить про значення проєкту «Російську літературу» на макулатуру, який у День української писемності та мови стартував у Хмельницькому. Не треба нам російську, якщо в нас є свої прекрасні твори. Нам головне їх відродити і далі продовжувати в тому напрямку рухатись. Російського нам не потрібно. Біля волонтерського буса в Ящиках і Насипом лежать російськомовні книжки. Їх за два дні зібрали волонтери благодійного фонду «Волонтери Поділля». Вони разом із Хмельницькою міською радою ініціювали проєкт «Російську літературу на макулатуру». Всі кошти, які будуть виручені з макулатури, будуть спрямовані на купівлю правильних тактичних штук для наших військових. Цим ми відрізняємось від окупантів. Ми не палимо книжків російською мовою, ми їх конвертуємо в нашу перемогу ми їх конвертуємо в допомогу для ЗСУ. Разом із тим, за словами волонтерки Анни Маєвської, проєкт має просвітницьку і екологічну мету. Ми би хотіли, щоб кожен хмельничанин максимально швидко деокупував свою книжкову полицю, для того, щоб ми могли показати правильний приклад майбутньому поколінню. Третя мета нашої акції – це екологічний характер, адже всі розуміють, що ресурс потрібно відновлювати, війна – штука не екологічна. Для тих, хто приноситиме на макулатуру російськомовні видання, організатори проєкту підготували в подарунок ручки і Олівці. волонтерка Анна Маєвська каже, їх бус їздитиме всіма мікрорайонами обласного центру. З 12 по 16 годину, починаючи з Озерної, закінчуючи мікрорайоном Раково, в соціальних мережах графік можна буде побачити. В будній день він завжди буде тут біля дитячого світу. Хмельничани можуть принести книги або іншу макулатуру і доєднатися до нашого проєкту. Долучитися до проєкту «Російську літературу на макулатуру» волонтер Віталій Підгайчук пропонує всім жителям області. Звертаємося до всіх ОТГ Хмельницької області, щоб вони долучилися до цієї акції, так само в своїх об'єктах територіальних громадах вони збирали цю макулатуру, щоб вони їх так само конвертували. Хмельничанин Володимир, розповів, стане учасником проєкту. Буду здавати, буду здавати. Треба свою літературу читати, пропагувати, треба іменно нашу українську, рідну. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Новонароджений Богдан під час забору крові для розширеного скринінгу на 21 -е рідкісне захворювання спав, розповідає його батько Артур Цвентарний. За словами чоловіка, вони з дружиною навіть не вагались робити скринінг чи ні. Це вже наша друга дитина, так що ми вже такі батьки вже з досвідом. Це ж, ну, це ж для здоров'я моєї дитини.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 розказує підготувати дитину, зігріти ніжку, ми знеболюємо, тобто видаємо глюкозу для того, щоб дитини це не боліло. Тобто це безболісна процедура. Буквально хвилинку і ми набираємо на бланк. Вісім луночок є і на цих 20 захворювання ми обстежуємо дитину. Розширений неонатальний скринінг на 21 захворювання в обласному перинатальному центрі розпочали 17 жовтня. Усі породілі погоджуються на нього, каже Марія Повута. Ми розповідаємо, що це, для чого, Розповідаємо, для, чому потрібно проводити таку процедуру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 Абсолютно адекватних і ефективних результатів. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Постійно користується ліфтом мешканець багатоповерхівки Олег Чернюк. Їздив ним, розповідає чоловік, і під час повітряної тривоги. Ну так да, було. Ну тут було все нормально. Я вірю в Бога і кладаюся на Бога. На випадок, коли застряг у ліфті, у цьому об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, розповідає його голова правління Олена Микитюк, встановили тривожні коробки з наборами речей. Водичка, печиво, ліхтарик, сміттєві, сміттєві пакети, заспокійливі таблетки, памперс одноразовий це дорослий і дитячий, на всякий випадок, щоб вони були. Зробили це, каже Олена Микитюк, бо минулого місяця у ліфті застряг чоловік. Коли було аварійне відключення ліфта, один із наших мешканців застряг у ліфті разом з своїм домашнім улюбленцем собачкою і просидів там біля однієї години, оскільки не було в нас зв'язку, щоб викликати майстра. Майже 500 людей визволили у жовтні з ліфтів, розповідає головний інженер спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства Хмельницький Ліфт» Федір Ковальчук. За його словами, це у п'ять разів більше, ніж у вересні. Перший випадок 10 жовтня. Коли перший раз прийшло відключення напруги по всьому місту, значить, там зафіксовано 53 звільнення. Потім ще пару днів, то переключали-виключали, 32, потім менше. Другий випадок, який стався 22 жовтня, то пропало світло, в той момент діяла повітряна тривога. Під час повітряної тривоги користувалися ліфтами небажане, заборонене. На дев'ятому поверсі живе мешканка багатоповерхівки Лілія Аршинова. Каже, часто піднімається пішки. Якщо є можливість, то спускаємося пішки, якщо тяжкі сумки, то піднімаємося. Якщо є бажання і ще сили, то, звісно, краще пішки. Спускаємося пішки, а якщо повітряна тривога, то нема що підніматися. У нас є облаштовані місця, де можна бути. Потрібно зважати на графік відключень світла у мікрорайоні та не користуватися під час повітряної тривоги ліфтом, бо можна застрягнути, каже Федір Ковальчук. За його словами, перед відключеннями світла деякі ліфти зупиняють, щоб не користувалися. Частину ліфтів ми можемо зупинити. Нам повідомляють, якщо це співпадає, то в принципі і менше звільнення. Там і картина, якщо подивитися статистику. Ще тут такий момент, можна не вспіти всі виключити від повідомлення до того, а ще можна там засадити людину в кабіні. Треба перевірити. Під час відключень світла, розповідає Федір Ковальчук, людину з ліфта можуть спеціалісти визволити тільки вручну. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дев'ятирічний житель Херсонщини Богдан Горобець пише лист до святого Миколая. Каже, впродовж року був чемним та слухняним. Тому очікує на подарунки. Цукерки, шоколад і книгу про тварин. З Херсонської області до Хмельницького Тетяна Орловська разом із сином переїхала у кінці серпня. На той момент була єдина дорога через Васильівку Запорізької області. В принципі, зараз там виїжджає буквально 10 машин за день. Коли ми їхали, то була черга півтори тисячі машин, це було важко. Ми настільки хотіли вже вирватися з того концтабору, що ми були готові перенести весь цей шлях. Каже, з окупації вдалося виїхати з другої спроби. Перший раз ми, їхали через, ми намагались виїхати на Миколаїв через Снігурівку, це було якраз на Великдень. Але ми простояли п'ять днів у черзі під Снігіровкою, і мене змогли виїхати. Не пропускали просто на той момент уже машини. І там люди стояли в черзі, були заміновані обочини. На наших очах поданих бачив, як підриваються машини. Учень першого класу Ігор показує малюнок Святому Миколаю. На ньому зобразив будинок та салют. У Святого попросив. й кідер. Акція «Листи до Святого Миколая» почала діяти з 2010 року, каже працівниця благодійного фонду Карітас Хмельницький Леся Купчик. Почалося все з 25 листів, а потім більш пішло охоплення на Хмельницьку область, де працювали також дитячі інтернати та дитячі будинки. Також ми опрацьовуємо територіальні громади, виїжджаємо за межі міста, опрацьовуємо багатодітні сім'ї, сім'ї неблагополучні. На сьогоднішній момент додавалася категорія внутрішньопереміщених осіб, але і місцевим ми також надаємо увагу» щоб здійснити дитячу мрію, потрібно звернутися до благодійного фонду, каже Леся Купчик. Розповідає, що найчастіше просять діти у Святого Миколая. Раніше подарунки просили дороговаркісні, але із тих подарунків, з тих прохань була і корова в історії нашій і ну, запит був виконаний. Змінилися наразі цінності через те, що зараз війна і з 2014 року пішов запит на те, що ми хочемо меру. Подарунки для дітей – це проявля любові, уваги та турботи, розповідає психолог Дмитро Курій. Сам подарунок несе для дитини радість, позитивні емоції і віру, що так важливо у такий складний період в країні. Важливим аспектом також є персоналізація, тобто отримання конкретного подарунку, той, який дитина вказала у листі, про який мріяла від Святого Миколая. Найкращим подарунком для дитини у період війни, і не тільки у день Святого Миколая, буде підтримка батьків, віра, прогулянки і також любов у всіх її проявах. Минулоріч, каже Леся Купчик, працювали 1100 листів. У цьому році планують перевищити цей показник. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.